اختلف اثنان في الهدف من القران الكريم فقال احدهما هو كتاب علمي معجزات علميه وعن طريق هذه المعجزات العلميه يتولد التاثير في القران بالاضافه الى ما فيه من تشريعات وقال الاخر القران كتاب انزل ليكون كتاب هدايه وقد تكون هناك اشارات علميه ضمن الكتاب تاتي سبعا وتشير إلى قدرة الله نرجو الإبانة في هذا الموضوع وجزاكم الله خير. القول الثاني هو الصواب. أيوة. الله أنزله للتشريع وبيان الأحكام أن يلزم العباد أن يقوموا بها. الله أنزله لا يبيّر لهم ما قد ما يقوم في اخر الزمان أو ما يقوم في كذا أو ما جرى أو لمعجزات علمية أنت الناس من ذلك ليس هذا هو المقصود. المقصود من إنزال كتاب الله أن يعلم الناس أحكام دينهم. وما شرع الله له ويعرفهم بربهم سبحانه وصفاته واسمائه وبحقه على عباده الله على ويقص عليهم اخبار الرسل واخبار الامم وماذا جرى عليهم وماذا حصل لمن استقام على دين الله من النصر وماذا حصل للعقوبات من كفر بالله وعصاه ويبين لهم الاحكام التي هم مامورون بالاخذ بها والامتثال لها ويبين لهم الاشياء التي هم منهيون عنها فهو كتاب هدايه كتاب تشريع كتاب بين الله فيه جل وعلا مراده من عباده وبين فيه صفاته وأسماءه وبين في حكمته في خلق الجن والإنس وفي إرسال الرسل من ذلك أن يستنبط منه إعجازات علمية يقوم بها الناس في صناعاتهم أو في أمور دنياهم ليس هذا المقصود هذا تبع وإنما أنزل ليعمل, ليعمل به لتر على احكامه لتنفيذ اوامره ولترك نواهيه ولاخذ العبره مما جرى في الأمم الماضيه وما اصاب العاصين وما اصاب وما حصل للمؤمنين الى غير هذا مما في القران من الخير العظيم والحث على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والبعد عن مساوئ الاخلاق وسيئ الاعمال. واخر يقول نود <تصفيق> ولهذا يقول جل وعلا ان هذا القران يهدي الذي فيه ويقول سبحانه ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر من هم يختلفون ويقول عز وجل نحن نقص على احسن القصص ويقول الله نزل احسن عليه كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا نعم.